والله كنت بصور لكم فيديو وبقول لكم الكوفي كورنر اللي أنا عملته ده ناقصه إيه ناقصه ما كانت أهوى وبقول لكم ادعولي إن ربنا يكرم واجبها فجأت بالأمر ده عمل لي مفاجأة وجائبها لي السلام عليكم يا صباح الفل يا مساء الفل على اي وقت بتشوفوني فيه وحشتوني جدا جدا جدا شكرا لكل كومنتاتكم شكرا لكل الناس اللي سألت عني سواء في الكومنتات على الفيديوهات او على الانستجرام او على الفيسبوك او حتى على المنتدى بحبكم جدا جدا في الله الفترة اللي فاتت كنت غايبة عنكم غصبا عني انا عايزاكم بس تركزوا في الامر اللي احنا عاملينه ده وهكمل كلامي معاكم تمام اوعوا بس تجروا المقطع ده عشان فعلا في عظمة بتحصل هنا تمام بجد شكرا لكل اللي سأل عني التليفون بتاعي اللي عليه القناة للأسف كان جايب شاشة فما كنتش عارفة ان انا ارفع فيديوهات او اعمل اي حاجة لحد الحمد لله ربنا كرم وصلحته فقلت بقى ايه لازم ارجع لكم بقى ايه رجوع قوي كده يليق بيكم لو فاكرين الجزء ده احنا كنا عاملينه ايه كنا عاملينه كده مكان ديكوري وحاطين فيه شموع واضاءات وحاجات كده آه ما أعرف الفكره بقى لي كده على الفجر كلهم دخلوا ناموا وانا قلت لا انا حابه ان انا اعمل لكم كوفي كورنر وهو ده اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو اللي فات ارجعوا لفيديوهات التنظيمات والتنسيقات بتاعتنا قلت لكم المكان ده مفاجاه شقلبته تماما عن التنسيق اللي انتوا شايفينه ده فقولوا لي ايه رايكم عملت كوفي كورنر حطيت الحاجات الضروريه اللي انا محتاجاها فيه آه من مشروبات بقى للحاجات اللي انا هشرب فيها لمضغه الايس كوفي للفناجيل للمبخره ل... لمكنه الفرنش كوفي للكاتل لكل حاجة كنت بقول لكم المكان ده حقيقي مش نقصه لماكنة قهوة ادعولي ان انا اجيبها ولحد ما اجيبها ان شاء الله هجيب سبرتايا ونقعد نعمل القهوة بتاعتنا والذي منه والله العظيم وهذا حصل طارق ما كانش معي وانا بعمل الفيديو ده كان نايم والكلام ده كان الفجر تخيلوا بقى لما صحيت الصبح وهو صحي الصبح وفوجئ بالمنظر اللي انتم شايفينه ده كان ايه ايه المفاجاه اللي انا لقيتها وهو كان ما لي اكيد انتوا شفتوها في الاول فوجئت يا جماعه ان هو جايب لي مكانة القهوه هنشوفها دلوقتي ونشوف التفاصيل بتاعتها وكل حاجه بس في الاول انا عارفه متأكدة ان كل ست بيت بتشوفني دلوقتي وشافت المبخره وشافت فنجان القهوه يبقى عندها يعني فضول تعرف ايه الحاجات القمر دي جبتها منين وبكام فانا هكتم الصوت دلوقتي وهقول لكم جبتها منين تفصيل بصوا الحاجات القمر دي جبتها من كارفور هو كان عامل عروض على حاجات كتير جدا واجهزه وحاجات كده بقى وادوات مطبخ وحلل وي وي والحاجات دي كلها ومفروشات آه بس انا بقى ايه استوقفني الحاجات التفهه الهايفه دي بحبها جدا بصوا بصوا المبخره الكيوت دي ثواني افتحها لكم اوريها لكم من جوه شكلها عسل خدتوا بالكم بس من الفكره بس بتاعتها بت هوريها لكم هوريها لكم بصوا شايفين بصو. بصو. بصو. الكياته مبخرة مأ. دي معدن يا جماعة تمام على شكل الفلامينجو بصوا شكلها قمار ازاي ولونها بقى بينك وحركات بصوا عسل عسل عسل عسل شفتها كده قلت القمار دي ان شاء الله اروح بيها وسعرها مش هتصدقوا خمسة ريال ف حاجة رهيبة بجد بس المهم <hesitation> آه الفناجيل بقى القمراية دي كمان بصوا عايزة اكسره بس. بصوا. شايفين جمال الفنجان? شايفين? الكوستر بتاعه خشب زي ما انتم شايفين كده. تمام? وبيتحط عليه الفنجان. هجبته اتنين. الاسود بتاع طارق والابيض في اسود ده بتاعي. بصوا. شايفين? شكله روعة ده برضو الفنجان على خمسة ريال في أشكال بقى كتير جدا هناك يعني من الفنادق دي تمام وألوان مختلفة الفوط دي بصوا آه في بقى هناك يعني ألوان مختلفة في قطن ميه في الميه بنفس السعر ده تمانية وتسعين في الميه قطن اتنين في الميه بوليستر فاللي هو البوليستر في حاجة هايفة خالص يعني آه دي فوط آه وش 30 سم في تلاتين سم الاربعه بعشرة ريال فقط لا غير فحلوه جدا جدا جدا في بقى منها اللون الرمادي الغامق والكحلي والاحمر آه في كذا كذا لون طبعا هو عامل على المناشف والفوط دي آه عروض كتير جدا وعلى ملايات السرير بصوا البنطلون ده بصوا بنطلون جينز مقفز من تحت كده البنطلون الواحد عامل تسعة وثلاثين ريال فجبت واحد لياسين وجبت واحد ليحيى بس كده دي كانت المشتريات البسيطه اللي احنا جبناها من كارفور لو عجبتكم يا ريت بقى لايك وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده ولو ما اشتركتوش اشتركوا معانا في القناه ونفتحها ونشوفها بسم الله الرحمن الرحيم يا رب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ووو ايه ده لونها ابيض لايقه مع الكوفي كورنر الله تقريبا الله يا قمر اخيرا جيتي جيتي اخيرا المعيار اخيرا يا اخيرا لا وانا وانا بعمل ايه؟ يعني قاعده بفتتح الكوفي كورنر بنسكافيه لا ده احنا نفتحه بقى بالقمر دي. حبيبي حبيبي حبيبي اسرع اسرع انبوكسنج ايوه اسرع انبوكسنج الله هنعملها بقى دلوقتي بقى في الفناجين الجديده مع وشك قولي مبروك، اكتبوا تقولي في التعليقات تحت مبروك مبروك، مبروك، مبروك، مبروك، مبروك حبيبي، مبروك حبيبي حبيبي. حبيبي حبيبي, حبيبي حبيبي حبيبي، حبيبي، حبيبي، حبيبي هنا سأصمت قليلاً أحتراماً وتقديراً لهذا الجميل بجد يعني والله العظيم بعد الصبر جبر والله، بصوا يعني ممكن تبقى حاجه تافهه حاجه هايفه بس حقيقي كان نفسي فيها ودعيت ربنا بيها وتخيلوا والله العظيم وشكم حلو جدا جدا ما شاء الله عليا المره اللي فاتت كنت يعني مره قبل كده كنت بصور لكم فيديو وكنت بادئه بقول ايه ادعوا لي كده ان ربنا يكرمني بالدسبنسر والله بعد ما خلصت الفيديو وعايزه اقول لكم ان طارمه ما بيبقاش موجود معايا وانا بصور الحاجات دي لقيته في نفس اليوم بالليل قبل ما انزل الفيديو او يتعرض عليكم او حاجه لقيته بيقول لي ايه هننزل النهارده ان شاء الله نجيب الدسبنسر والله والله كمان مرة لقيته فجأة كده أنا قمت وعملت ال... الكوفي كورنر وظبطته وهو نايم أما صحي الصبح لأن أنا عملته ايه الفجر كده فلما صحي هو فبقول له ايه رأيك قال لي وجميل ما شاء الله جميل جدا فأنا كنت بسجلكم هو نايم كنت بقول يعني بصوا ناقصه حاجه ناقصه حاجه قمر هي المكنه بتاعت القهوه وربنا يكرم ولو معرفتش ان انا اجيبها دلوقتي هبقى اجيب سبرتايه صغيره واحطها هنا والكلام ده كله حتى عملت معاكم النسكافيه كافتتاح يعني للكوفي كورنا عملت نسكافيه هنزل لكم الصور بتاعته ففجاه كده والله العظيم لقيته بيقول لي ان شاء الله باذن الله عامل يعني لك مفاجاه حلو بقول له ايه انا متحرقش المفاجاه وكده قلت له لا بجد بجد قول لي قال لي النهارده ان شاء الله انا طلبت المكنه بتاعت اوكا وهتوصل النهارده قلت له بجد قال لي اه والله بجد اللي هو انا مش مستوعبه ان الحمد لله لما بندي ربنا وبندعي بيقين وبنتمنى الحاجه ربنا بيهيئ لنا ليها السبل يعني طارق ما يعرفش حاجه عن الدعوات اللي انا دعيتها ما بيني وما بين ربنا فربنا جعله سبب في ان هو يحقق لي حاجه انا نفسي فيها فانتوا بقى قيسوا كل دعاء في حياتكم بصوا انا رغيت كتير قوي قوي بس ده والله من فرحتي المهم يعني المختصر المفيد ادور ولحوا على ربنا في الدعاء واتمنى من قلبكم بيقين وربنا ان شاء الله يحقق لكم كل اللي بتتمنوه بصوا آه ده قلبها من جوه طبعا غسلناها وشطفناها وكل حاجه آه هنا في علامه الماكس ده المفروض ان احنا ما بنعديهوش باي حال من الاحوال تمام هي كده كده مقدارها بتاخد اقصى حاجه ليها اربع فناجين انا هبتدي دلوقتي بالفنجان بتاع طارق لان هو السكر بتاعه وغير السكر بتاعي تمام وهنفضل ايه نجرب مع بعض يا جماعه لحد لما نظبط المعايير بتاعتنا تمام هي بيبقى جاي معاها المعيار بتاعها كده وفي الكتالوج مكتوب كل حاجه معيارها قد ايه بس هو طبعا عشان طارق عندهم واحدة زيها في, في الشغل، فهو ايه اللي المعيار بتاعه عبارة عن ايه تمام? معلش بس عشان انا اول مرة بستخدمها وبيد واحدة تمام? هو ايه معيار بتاعه معلقة ممسوحة كده من, من القهوة تمام? والسكر حوالي نص معلقة ثواني بس هحط السكر عندي بقى ايه طقم بهارات جديد ان شاء الله نطلعه ميم. اهو يعني حوالي ايه نصها كده تمام نطلعه بقى عشان نكمل الشياكه دي والله العظيم فوجئت ان هي جايه نفس الالوانات بتاعت الكوفي كورنر سبحان الله يعني بجد الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر الف حمد والف شكر لك يا رب أه بصوا هي كده يعني البوار بتاعها شغال لما ندوس عليها كده أه هي كده اشتغلت هنا بقى ده ده سنسور حرارة يا جماعة السنسور ده لما هي بقى خلاص بتستوي بيطلع بخار فبيخليها بقى ان هي تدي كده الارم لفوق ان هي خلاص اتظبطت فده بيتحول لونه الاخضر يعني شغل هندسة شوية <تصفيق> الارم وحركات وكده بس فنشوفها بقى نجربها اول بقى لما تخضر هوريكم هي متخدش وقت خالص خالص يعني سامعين الصوت بتاعها هي كده ايه شغاله زي ما تقولوا بتغلي تمام انا بقى مش عارفه المفروض كنا نقلب الـ الـ السكر والشاي ولا هي هتظبط السكر والقهوه سوري ولا هي ايه هتظبطهم سويني كده انا ممكن اعمل حاجه عشان اتاكد برضو ان هم اتقلبوا ثواني احنا بنجرب لاول مره مش عامل حاجة هي واضح ان هي يعني بتظبط الكلام مع نفسها بصوا اهو ان والله العظيم مش عايزة وقفها اهو بصوا بصوا هي كده ايه كده تمام خلصت سمعتوا الصوت اللي حصل والاضاءة بسم الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك الجمال ده بجد بصوا خدناش ثواني وانا قاعده بتكلم معاكوا كان فنجان خلص يا رب بقى بص الوش جميل جميل جميل جميل على راي يحيى بدل ما كل شويه لما انساها واغيب عنها كده يروح الوش فاير مني على البوتاجاز يعني هو اللي بينضف الله الله نودي بقى الفنجان ده لابو ياسين واعمل بقى واحد ليه ، انا شطفته تمام وهعمل الفنجان بتاعي بس بقى ايه نعمل بقى حاجه كده ايه المزاج نولع بخور كده الشيء لزوم الشيء يا جماعه نروق على نفسنا دايم دلع ده حبه دلع اتمنع. ربنا يسعد قلوبكم كلكم ويحقق لكم كل اللي تتمنوه يا رب يا رب يا رب يعني كل اللي نفسه حاجه ربنا يحققها له يا كريم هحط ايه نحط شويه خور أنا برضه هنا مجهزة المعيار بتاع المية بتاعتي زي ما انتوا شايفين ، أهم حاجة نعير المعيار بتاعنا ادي إيه الفنجان بتاع المية ونصب وانا بقى ايه هحط التلقيمة بتاعتي وهوريكم بقى ايه لما تخلص وانا بصبها ، بسم الله ، متحمسة جدا جدا على فكرة ان انا يعني اجرب طعمها شايفين؟ بصوا بصوا بصوا بصوا الحلاوه بصوا الطعامه سكياته اللهم بارك شكل الوش يهبل هدوق بقى دلوقتي واقول لكم الكلام تعالوا اتفضلوا معايا أمم، دي مسوياه يا جماعه والله والله مسوياه حطوا معايا لايك لو وصلتوا بقى في الفيديو لحد هنا متنسوش بقى تحطوا لايك. طارق بيقول لكم حطوا لايك اهو <تصفيق> وكومنت حلو زيكم ولو ما اشتركتوش اشتركوا في القناه وادعوا كتير يا جماعه ادعوا والله ادعوا ربنا باللي تتمنوه وربنا يسعدكم ويرزقكم بكل ما تتمنوه يا رب. دي فنجاني لو سمحت فنجانك هناك. لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب فعلوا الجرس اعملوا لايك اكتبوا كومنت وشيروا مع اصحابكم.